שלום לכולם, כאן דוקטור יצחק דרימר, מקווה שאתם בטוב. אנחנו נמצאים בזמנים מאוד מאוד אתגריים. אולי הכי אתגריים בתולדותנו אנחנו כבני אדם עכשיו, בחיים עכשיו. והבריאות שלנו היא עכשיו תלויה, בואו נגיד הלכות השערה, למה? כי רוב האנשים נמצאים היום בסטרס. כאשר הבריאות שלנו היום נמצאת על הקצה שלה, ואנחנו עוברים תהפוכות כלכליות וEuפחדות ואנחנו עוברים פה מסע מאוד מאוד מאתגר התפקיד של הרפואה האולטימטיבית הוא קריטי מה זה רפואה אולטימטיבית? מה זה רופאי אולטימטיבי? כשאנחנו מסתכלים היום על הרפואה אנחנו מסתכלים על, על כל מיני סוגי רופאים כל מיני סוגי מטפלים מה שאנחנו עשינו והבנו אותה לאחד, לאחת. אחד הוא הרופא, אחת היא הרפואה. רפואה קונבנציונלית, כל ההבנה שמתוכה. רפואה חירופרקטית, אוסטיופטית, עמוד שדרה מערכת הצבים. רפואה ביוכימית, כל מה על תזונה, תוספי מזון, תרופות, אוכל שתייה וכל השאר. רפואה פסיכולוגית, פסיכולוגיה מיידית, לדעת, להבין, את נפשות, של האדם. רפואה קוונטית, רפואה אנרגטית. כל החמישה העמודי תרפיך האלה הם חשובים מאוד ליכולותיו של הרופאי, רופא, רופ... מטפל, מתפלת שלכם בזמן הקריטי הזה. בואו נעשה כך. ביום רגיל, בלי שום אתגר חיצוני, לא מלחמות, לא קורונה, לא שום דבר אחר. אפילו אז רוב האנשים נמצאים בסטרס. נמצאים בפחדים, נמצאים בלחצים. ואז הרפואה מספקת להם משהו מסוים שיחזיק אותם במצב של הישרדות ובמצב של חולי מבוקר. היום שאנחנו נמצאים בתהפוכות משמעותיות יום כן יום לא, כל יום כל יום, בסטרסורים מאוד מאוד גבוהים של טלוויזיה עם המון המון אינפורמציה שפוגעת בנו, עלולה לפגוע בנו. ובואו נניח מציאות שאנחנו לא שמחים בה, ויש אמון הפתלה, ויש אמון פחד, ויש עוד דבר אחד מאוד מאוד קריטי, קוראים לו אי-וודאות. אז במיוחד אז, התפקיד של הרפואה האולטימטיבית הוא קריטי. התפקיד של הרופא, רופא המטפל-מטפלת, הם קריטיים בהבנה של זה, ולתת מענה משמעותי מאוד מתוך הרפואה הזאת. זה מה שאני בעצם מוביל לכם, את הרפואה האולטימטיבית, את הכמה זוויות שהאדם עשוי ממנה. ובכך לתת מענה מעמיק יותר, משמעותי יותר, דרך הרפואה האולטימטיבית לבריאות שלכם במצב האתגרי הזה. לראות איך התזונה שלכם בונה אתכם ולא פוגעת בכם, ולא הורסת אתכם ולא מכניסה אתכם, לדלקתיות, לחוציות, לחולי, להשמנת יתר, במיוחד שנמצאים הרבה בבתים ולא יוצאים והלאה והלאה. איך מצב העמוד השדרה שלכם, שאנחנו יושבים עכשיו הרבה, מתאמנים פחות, נמצאים באמת אחריו יותר, איך העמוד שדרה הזה משרת אתכם? האם הוא ננעל ופוגע בעברת מסרים בין המוח לבין הגוף שלכם, לבין הבריאות שלכם? או שהוא משוחר, נע בקלות, זס טוב? מקוונן, ואתם בריאים בעקבותיו, לא פצועים בעקבותיו. איך המערך הנפשי, רגשי, מנטלי, רוחני שלכם? האם הוא משופר? האם אתם עמידים יותר? האם אתם מחוסנים יותר? איך המצב התוספתי-מזוני שלכם מדויק? האם המצב האנרגטי שלכם מדויק? האם אתם מרגישים חזקים, הערים? תורמים, שמחים למרות המצב. או שאתם נמצאים בדכדוך שולח ומעמיק, והרמה האנרגטית שלכם יורדת והולכת. כאן אנחנו מבינים במרכזים שלנו את הרפואה האולטימטיבית. לוקחים כל אחד לגופו של עניין, כל אחד עם מחלותיו, צהרותיו, בעיותיו, ויודעים להגיע הבעיה שלו דרך השטחים שבו הוא חלש, והוא שם תחייר עזרה, תחייר בעזרה. יור, ולזה נועדנו, וזה מה שאנחנו מותנים לכם. אז אם אתם זקוקים לכל דבר דרך הרפואה הולטימטיבית, אנחנו נגישים לכם. המרכזים שלנו פתוחים למענכם בירושלים, לתל אביב, לטלפון, לשאלה, להתייעצות, לטיפול בכל תחום של הבריאות, אנחנו למענכם. שיהיה לכם יום מקסים עוצמתי, תהיו חזקים, תחזיקו מעמד, לא רק בהישרדות, אלא גם בהתפתחות במיוחד בימים אתגרים האלה. תודה רבה לכם.